Ugye már a 70-es évek végétől végig, a 80-as években már kialakult még nem formálisan két ellenzéki csoportos pontosabban voltak a kicsit leegyszerűsítve a kiábrándult marxistákból alakult beszélőkör, a szamizdátosok, Demszki Kőszeg Ferenc, stb. És hát őket azért a nyugati világ, és főleg Amerika, de a sajtó, világsajtó, azért mindig figyelte, és hát nekik egyfajta védelmet is adott azért az, hogy ha a hatalom erősen föllép ellenük, akkor legrosszabb esetben kiutasítják az országból, őket kapnak egy útlevelet, és valami külföldi egyetemen, lehet, hogy csak Ausztráliában, de mégis várják őket. Ezzel szemben, akiket én 56-ig visszamenő csendes ellenzéknek neveztem és nevezek ma is, akik 56-ban, ha úgy tetszik, megégették magukat, esetleg különböző módon meghurcolták, akár Anta József személyét is, aki rendszeresen letartóztatott volt, csak a Dobi István, jól ismerő, és Dobi István által tisztelt édesapja mentette meg a hosszabb börtöntől, erről olvashatnak a Rajner M. János Szantal családa állambiztonságok hálójában című könyvében. Tehát ő... Barátaim, egyetemi kollégáim, és nagyjából az én nemzedékem ő úgy vélte, hogy nem engedhetjük meg magunknak, pláne már családot alapítva. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nyílt ellenzékiek legyünk, de ahol lehetett, akár csak lábjegyzetekben, írásainkban, külföldön találkozva, magyarokkal, nem magyarokkal jeleztük, hogy az az illúzió, ami külföldön elég általános volt. Hogy a Kádár rendszer egy, az már egy egész elfogadható. Ugye a legvidámabb barak, az egy inkább ilyen elismerő jelző volt. Úgyhogy ő, idegenvezetőként is, és hát ő, egyetemi oktatóként is, ő, külföldieknek mindig hangsúlyoztam, hogy nem igaz az, hogy Kádár János egy valódi szabad választás, amikor az emberek nem félnek, tönteni, szavazni, akkor is meg, úgy megválasztanák, mint mondjuk 85-ös országgyűlési választásokon.